Explicaile Simonei Halep după victoria chinuit de la Miami, împotriva locului 98 mondial, a fost un meci nebun. Nu am știut unde trimite mingea. Istovit după mai multe schimburi grele din timpul meciului. Simona Halep a explicat motivele pentru care a fost la un pas să piardă meciul cu Francuzoa Cauceane Dodin. Locul 98. Am avut multe meciuri dificile, sunt obi subliniere nuit. Am vrut doar să rămân concentrat sublinierei, la final am cât subliniere tigat. Am luptat până la final sublinierea. Acesta este lucrul cel mai important. Este greu să joci împotriva unei astfel de jucătoare, pentru ce love subliniere-te foarte puternic subliniere nu subliniere-ti unde vine mingea. Am încercat să fiu puternic pe picioare, se lovesc mingea subliniere-i se se semisubliniere-te mai mult, pentru ce avea probleme să lovească mingea din alergare. A fost un mec nebun. Nu am subliniere, știut unde vine mingea. A trebuit să rămân concentrat pentru fiecare punct, să fiu atent la fiecare lovitura ei. A fost foarte greu, dar sunt fericit ce am câ subliniere tigat. Ca, va trebui să fiu mai agresiv ca azi, să ceisești unghiuri, să o împing în spate, să deschid terenul. Acesta este planul pe care trebuie să le aplic, dar nu sublinieră tig niciodată, fiecare meci este diferit, fiecare meci este greu, dar voi fi pregătit să joc sublinieră ispersec în sublinieră tig, a declarat Halep după partida cu Dodin. Simona Halep, locul 1 vt, a, a învins-o, joi, cu scorul de 3 la 6, 6 la 3, 7 la 5, pe Francus Wai Cauceane Dodin, locul 98 WTA, prezent pe tabloul principal în calitate de luchiloser, în man sublinierea a doua a miamii open. Halep a cerut două intervenții medicale în măciul cu dodin, pentru probleme musculare în zona gâtului. În plus, i-a cezut în decisiv sublinieră i-a acuzat durerii sublinieră-i la gleznă. Halep, 26 ani, principal afavorită a favorita competiciei, sublinieră a asigurat un cec în valoare de 47. 170 dolari sub liniere 65 de puncte VTA, iar în turul următor o va înfrunta pe poloneza Agnes Caradvanska, cap de serie numărul 30, care a dispus la rondul ei 6 la 3, 7 la 6, 7 pe 4, de belgean ca Alison Vanuit Vank.